Dencil, atac la adresa lui Iohannis vina de guvern, anuna ce avem o situaie apocaliptic. Cifrele care demontează criticile preintelui. Premierul Viorica Dencil a afirmat, joi, la începutul subliniere din cei de guvern ce, de subliniere i presubliniere din tele Iohannis a anuncat la începutul sepetemunii ce avem o situație apocaliptică. Institutul Național de Statistic Ins a spus miercuri ce în martie 2018 a fost cea mai mare cresugliere a puterii de contrare după 1990. Sublinierei în această sepetămând Domnul presubliniere din Teohannis a anuncat ce avem o situație apocaliptică în ceea ce prive sublinierete rezultatele economice din primul trimestru, iar ce ierins ne-a anuncat ce în martie 2018 a avut loc cea mai mare subliniere a puterii de cumprare a salariilor din România, atât fac de luna februarie, luna precedent. Cât liniere-i după anul 1990, a afirmat Dencil. Premierul a menționat ce in a anuncat oficial, ce venitul mediu din România a crescut cu 8,7 în martie 2018, fac de februarie 2018. În acea subliniere -i perioad, inflația a fost de 0,3, rezultând astfel o cresc subliniere tărea puterii de cumpărare de 8,4. Datele oficiale au confirmat de asemenea că februarie 2018 a fost luna cu cel mai redus subliniere omaj din România, subliniere Ianume 3,94, a dat Dencil.